Всім привіт. Сьогодні відео я вам покажу, що потрібно для дочку скутера. багажнику, Так що підписуйтесь, ставте лайки. наші цілі та 100 підписників. А я погнав вам показувати. Відкриваємо багажник і нам потрібно е, тряпочка і поліроль. Поліроль не обов'язково, а я його вожу. Бо я натираю багато пластику чорним. Далі нам потрібна е, запасна бензина. Я вложу, наприклад, бензину, бо як закінчиться, я собі знаю, що я маю запасну бензину в скутері і заливаю собі. А тут нам вже потрібен е, набір інструментів. Тут я ввожу ключ на 10, на 12, поскугубці, викрутка. І. Меню тут вживає ключ на 10, що, наприклад, коли відкручується е, вихлоп, я його докручую. І звантажу що в мене тут лежить і викрутка вже ж. Наприклад, щоб почистити повітряний фільтр. І так, на цьому відео підійшов кінцю, так що поставте свої лайки, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, наша ціль це добити 100 підписників на цьому каналі, так що підписуйтесь, ставте лайки, дякую всім за перегляд, до побачення.